Stavba nám roste jako z vody, plánované otevření parkovacího domu Food vidíme na červeno roku 2019. S tím teda, že v současné době máme kompletně hotovou monolitickou stavbu. Doděláváme nějaké zbytky pouze na střeše, jakmile počasí dovolí, začnou se dělat technologické celky jako elektroinstalace, vzduchotechnika a tak dále, kompletace. Vidíme, že květen-červen toho roku 2019 budeme schopni parkovacímu uvést do provozu. Bude to kombinovaný provoz, jako jsme zvyklí na obou domech, které máme v současné době provozu. To znamená, dostat se sem jak běžný návštěvník hradci Králové, tak rezident, který bude patřit do zóny. A kdo, sem, kdo, kdo zde bude rezidentem, se teprve bude rozhodovat. Stavba běží velmi rychle a, a je to poměrně adrenalin, takže <laughs> snažíme se hlídat všechny detaily. A zatím si myslím, že ta vize se naplňuje, my jsme udělali spoustu vizualizací, prověřovali jsme ty věci, takže spokojenost.